ہے hey, بہت نیک دل اور رعایا کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا اس کے دو شہزادے عبید اور عظیم تھے عبید عمر میں تو بڑا تھا مگر عقل اور سمجھداری میں عظیز سے کم تھا ایک دن بادشاہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا میرے بچوں اب میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں اس لیے یہ سلطنت تم دونوں میں سے کسی ایک کے نام کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے تم دونوں کو ایک امتحان سے گزرنا ہوگا تم دونوں الگ الگ سمتوں میں جاؤ میں تمہیں دس دس اشرفیاں دوں گا جس نے بھی رقم کو خوبی سے استعمال کیا میں اسے بادشاہ بنا دوں گا دوسرے دن دونوں نے اپنے والدین کو الوداع کہا اور چل پڑے کچھ دیر چلنے کے بعد عبید ایک شہر میں پہنچا جہاں اسے گھڑیوں کی ایک بہت بڑی دکان دکھائی دی کافی دیر بعد اسے ایک سونے کی گھڑی پسند آئی اور اس نے وہ لے لی اس کا خیال تھا کہ بادشاہ کو یہ گھڑی بہت پسند آئے گی دوسری جانب شہزادہ عزیر ایک گاؤں پہنچا جہاں پانی کی بہت قلت تھی لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے میلوں دور دوسرے گائے جانا پڑتا تھا اس نے ان اشرفیوں سے وہاں کنواں خدوا دیا اور پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا واپس آ کر دونوں شہزادوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی داستان سنائی بادشاہ نے عزیر سے کہا مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے ریا کی پریشانی دور کر دی جبکہ عبید نے اپنے لیے وقتی خوشی حاصل کی آج سے تم بادشاہ